اب جلدی بول کل صبح پنویل نکلنا ہے आ آ جاؤ میں ریکارڈنگ کر رہا ہوں وہ واہ کیا سین کیا س میں مین بند مارے گا بند مارے گا بندے مارے گا فون سٹ جائے گی مکھی مارے پسند وہ وہ دیکھلے وہ نوک دون جا رہے ہیں مل گئے ہیں یہاں بچانے کے لئے ہیں وہ نوک دون جا رہے ہیں وہ نوک دون جا رہے ہیں وہ نوک I got supplies 67 bhi dawaal Bring up voice chat Huh Mujhe kuch ghada mere میل لیے گن پڑی یہاں پہ مجھے اپریشیٹ کر رہے بندے آ رہے ہیں جیٹر مار دینا تک جو ہے سوٹ مد متک پڑا ہوا اس کے اندر تینوں نے بنایا بہت ہو رہا ہے Oh. mesался pas nelson more marked a location. the location we the area das यार हमारी इधर आई हमारी इधर हो गया यार नौ को कर वो अभी जल्दी बोल कल सुबह पनवेल निकलना है तू भी नूभ रहा साला मेरे मरने का इंतजार करेगा कोई भी नहीं आ रहा ایک کام کر دو روپے دے اور پچاس روپیہ کٹ اوور ایکٹنگ کے بچے کھیلنا نہیں ابھی او دیوالی کی پھلجڑی جلا ڈالوں گا ابھی